Proč se tak ošíváš? Ty jo, já mám snad blechy. Hm, to si nemyslím. Spíš tě zlobí to oblečení a statická elektřina. Některé materiály mají totiž skvělý potenciál. A je, ty máš zase chuť mi popisovat nějaký ten fyzikální jev, co? Avšak ty máš fyziku stejně rád. Navíc tohle je super téma. Tvoje oblečení nám krásně ukazuje to, jak to bylo na začátku s elektřinou. A taky je to skvělé téma k tomu, jak se nechat nabít pro další poznání elektriky. A jak to tedy začalo s elektřinou? No, řekové si už víc jak před dvěma tisíci lety všimli, že když třeš vlnu o jantar, přitahuje pak některé materiály. Řekové jantaru říkali elektron, a tak nejspíš vznikl i název pro elektřinu. Hmm, to je? To je pravítko a papír. To je náhoda. Tak si to můžeme vyzkoušet. Koukej. Mě. Teď si třením osvetr předal pravítku elektrický náboj. Ty hele, nechceš si tu šustiákovou bundu radši sundat? Proč jako? No, já jenže elektrický náboj může být i docela nebezpečný a ty jsi celý takový nabitý. To je jako vážně? No jasně. <laughs> Ale neboj. <laughs> Víš co, pojď radši proskoumat, co zatím vším všechno vězí. <zvík> Tady si můžeme stejný efekt ukázat ještě lépe, než s tým pravítkem. Vidíme tady čtyři skřínky, které jsou překryty sklem. V jedné jsou malé skleněné kuličky, v druhé jsou větší plastové kuličky, tady zase polystyrénové kuličky a nakonec papírové konfety. A tohle je teda něco jako můj svetr? V podstatě je to filc. Filcem budeme třít toto sklo a ty se dívej, co to dělá s materiálem pod sklem. Postupně jsou předměty k filcu přitahovány podle své hmotnosti a typu materiálů, ze kterého jsou. Tajemná síla, která je přitahuje, se nazývá elektrostatická síla. Elektrostatická síla má kladné a záporné náboje, že ano? Přesně tak. Aby se navzájem přitahovala, musí na jednom těle se převažovat záporný a na druhém kladný náboj. Hmm, a jak to teda zařídíme? Náboj statické elektřiny nejčastěji vzniká při vzájemném tření dvou materiálů. To způsobuje přenesení elektronů z jednoho tělesa na druhé. Tedy těleso, které elektron přijalo, se nabije záporně, zatímco druhé těleso se nabije kladně. Ve skutečnosti se těch elektronů přenese ohromné množství. Důležité je také vědět, že tady máme materiály, které nevedou prout, jsou to tzv. izolanty, jako naše papírky a plastové kuličky. Jsou navíc uschovány v krabičce pod sklem. U nich dochází k polarizaci. Na jednom konci předmětu se na kladný a na druhém záporný náboj. Ještě k tomu nebezpečí. Náboj se na těle se hromadí a pokud se nemá kam odvést, třeba do země, vzniklé napětí může dosahovat až několik desítek tisíc voltů. Jestliže se k takto nabitému tělesu přiblíží jiné těleso, pak může dojít ke vzniku výboje a pokud jsou tělesa hořlavá, dojde k vznícení nebo výbuchu. No, tak to už šustiákové oblečení nosit nebudu. No, myslím, že pokud jde o oblečení, můžeš být v klidu. No a je ta elektrostatická síla k něčemu dobrá? Jasně. Používá se to například v kopírkách, kde se elektrostaticky nabíjí částečky barvy a místečka na papíru. A ta barva se přitáhne jen tam, kam chceme. No, tak to si elektrostatika trošku vylepšila pověst.